سلام على من اتبع العقل ونبذ النقل وفكر. أسلم. أسلم عليكم اليوم نرموا عنا موعد مع البير صابر. أهلا وسهلا أهلا وسهلا بكم. عرشك الموجودين ولا؟ بلغ سلامي. أهلا وسهلا أهلا مونديلا قيس اليوم من المفروض عندنا موعد مع ألبير صابر حبيت نعمل معه مقابلة لكن مع الأسف يعني أهلا يحيى يحيى أهلا يوسف يوسف إذا مش نستناه أرسلت له الربط لم يجيب يمكن يجي يعني طبعا أنا في الموعد كالعادة أتمنى أن يكون بخير حبيت نسأله حول معناتها وضع ما هو لأنه ملحد من خلفية مسيحية حبيت نعرف يعني كيفاش يعيش المسيحي في دولة إسلامية وخاصة يعني في مصر وكيفاش يعيش يعني وقتها يخرج من المسيحية وشنو المخاطر اللي يتعرض لها؟ لكن مع الأسف معنتها أتمنى أن يكون بخير أن نستنى فيه اه في انتظاره. المهم نقعد ندردشو كان معنتها منجمش جي ولا مجاش ولا كل شي نجمو معنتها نفسخوها بين فيديو ونكونو معنتها حكينا حكايات معنتها مع بعضنا كهو أهلا يحيى يحيى خلنا نتعرفو على بعضنا شكونو يحيى يحيى يا أهلا أنس نختلم الفرصة باش نتعرف، لون نعمل تاع تعارف وده بيا نعرفكم واحد واحد فهمتها؟ طبعا كان واحد يحب يعني يطلع يتكلم ديراكت فهمتها؟ في ال... الواحد نعطيكم الرابط فهمتها؟ أزول أزول محمد اهلا من فلسطين أزول من فلسطين مساء الخير، صريح، أكرم كزامي، المهم باش نعملو دردشة حتى نستناو يجي الدرس صابر، نستنى فيه، توا يمكن الساعة تختلف ولا ما نعرفش شنو، صريح، أهلا وسهلا، أهلا وسهلا، أزور كبيري أهلا محمد من فلسطين، أهلا بيك، أكرم كزامي، أهلا بيك. توسي ريش في فرنسا من امريكا تاهو معناتها كي نقولوا من جميع دول العالم ازول ازول ازول المهم انا نستنى شو اسمه دومه يعني كانت من عرش كان تهقي معناتها ما نعرفش كان اهلا من سوريا اهلا اهلا سوريا من فين من سوريا من اللاذقيه من حلب من اي من دمشق أنا سوريا تعجبني ياسر دمشق ايش اسمها تعجبني الذي يوسف يوسف ما عنه طبعا طبعا طبعا العلمانية والحرية خاصة اهم حاجة الحرية الحرية هي معناتها تضمن كل شيء تضمن العلمانية والديمقراطية وكل انواع اهل علي من دمشق، من فين من دمشق؟ من السيدة زينب، من, من وسط السيدة زينب، من سوق الحامدية، إيه. عندي ذكريات مع سوريا، تقريباً قداش قعدت فيها؟ أكثر من سنتين، من سنتين نعم، من سنتين، لا أما ذهبت إليها كثير مرات يعني، فهمتها، مش مرة واحدة المهم ما عنديش موضوع نستنى في ألبير صابر، فهمت؟ لا محمد من المفروض عندي موعد مع ألبير صابر، ملحد من خلفية مسيحية، إتصلت به أرسلت له الرابط، أترقب الآن إحنا كان جاء، أو مرحبا به. كان عنده ظروف ولا حاجه وما انا طبعا كنت نجم من نعديهاش المباشر وننسى فهمت؟ مساء الخير سميره ولكن طبعا انا عندي كلمتي هي رقبتي كما نقولوا. وقت كنت صغير كانت امي تقول لي حاجه واحدة كانت تصلح فيك يتصلح كل شيء، قلت لها شنيه قتلي الكلمه. يكون عندك كلمه من وقتها دخلت لي في مخي يقول لك العالم في الصغر كان على الحجر من وقتها وليت كي نعطي كلمه كلمة ما عملتهاش يعني يا اما في السجن يا اما في المستشفى يا اما يعني حاجه طارئ طارئ أنت سامي يعني اي يمكن يمكن نحكيه في أسر امور طبعا طبعا نعرف. وأنا عند عندكم أهوكا قناة ألبر صابر تحت هذا الفيديو وعندكم أه... فهمت اللقاء مع أخ ألبر صابر من مصر مع... على قناة جسور في الربط فهمت أه... إنسان ياسر محترم إنسان ها أنا نعيط له الطيب الملحد الطيب فهمت يعني انسان جدا طيب آه هاد ما آه كره للاديان آه انساني أقصى درجه فهمت يعني ما عندي ما نقول فيه فهمت اما اتمنى ان يكون بخير فقط فهم هذا الذي اتمنى <تصفيق> آه عبد الجن والمس والصراخ كلهم اقراو اسمعني اسمعني هذه مواضيع معناتها أه. بنعرف لو عندكم خلينا لو عندكم سؤالات معينه مثلا سؤالات معينه فيما يخص فهمتها donc أه. معناتها المساله يعني أه. المسألة نحاولوا يعني كان عندكم سؤالات دقيقة خاطر اسمع هو أنا وقت كنت نتعلم أهم طريقة للتعلم صدقوني هي السؤال والجواب فهمت أهم حاجة هي السؤال والجواب علاش على خاطر على قد السؤال يكون دقيق عدا قد ما الجواب يكون دقيق فهمت على قد ما السؤال يكون دقيق يكون الجواب دقيق. يعني انت تعرف الانسان تلاعب على موضوع معين بطريقه السؤال نتاعو اذا معناتها كي تقول لي مثلا شنو هو رايك معناتها في الجن هذا موضوع عام من ما نجمش يعني نجاوب عليه فهمت شكرا سميره بغيت نعرف اللي عندك شي زياره لبلجيكا آه نمشي ديما لبلجيكا ديما استحضار فهم... أول حاجة الجني يا عبده مش موجودة أصلا، ما فماش جني، نحيها من بالي. فهمت؟ ألبير من الملحدين لواروها من العشرة المبشرة بالجنة، تحياتي له، طبعاً طبعاً حتى أنا يعجبني ياسر. كيف تقوم بالتأمل؟ فما عدة أنواع من التأمل. كل واحد عنده طريقة راه، كل واحد عنده طريقة، فما أشياء لازمك تعرفها. آه المسلمين المعتدلة كلصا مشاكل المسلمين المعتدلة آه ابن عارش تصفينا آه ملتقى في آه بروكسل لا لا لا لا عندي خدش من اللي عملت ملتقى في بروكسل يعني مع جماعة قابلتهم فمتى منجي يعني ساعات قابل إصحابي ابن رشت هو معناتها إنسان آه فمتى آه معروف يعني نجم نقولوا هو من المؤثرين في عصر التنوير في اوروبا هو انسان استخدم العقل هو من الاوائل اللي قال الشك طريق اليقين فهمت بالنسبه ليه يشك في كل شيء الشك طريق اليقين طبعا وقعت له ياسر مشاكل وحرق كتبه ونجموا نعمل حلقه عليه وعلى فلسفته فهمت وعنده كتاب الرد على الغزالي وغيرها غيرها هو معناتها قرأ بعد سقوط قسطنطينة قسطنطينية في وقيام الامبراطوريه العثمانيه كثير من المفكرين والفلاسفه هربوا من من القسطنطينيه ومشاوا اوروبا ومشاوا خاصه وقتها الاندلس وهزوا معهم الكتب وتم ترجمتها وتم يعني معنتها الاطلاع على الفلسفه اليونانيه والرومانيه فهمت وبهذاك هو هو اول من عرف يعني درس هذه الكتب الفلسفيه ووصل الى استنتاجات يعني فهمت كانت لها دور كبير في في النهضه الاوروبيه ما ننقروش جو فريمون كونيتر طون بوانت سنتيمون دو لابسورغ بي اشبليكي بار البير كامو و نقطة دي على العبث شو لازم نطلع على البا... كامو باش نعرف الرايقي او كان تعطيني الرأي او انا مانيش مطلع على النقطة هذه فهمت كان انت عندك فكرة نعطيك الرابط تطلع تفسر لنا فهمت أه... كيف يقوم المشروع بالاجابة على اسئلة الراقي مسألة نفسيه يا اخي مسألة نفسيه قلت لك احنا اديك باستعداء باستخدام اللا شعور فهمت است كو لا كونسيونس اي انفيني اا أه. يعني است كو كاليست ميم ابري لا مورت لا كونسيونس اي انفيني لا كونسيونس انا حسب وجهه نظري يا مريم بشمه انها لا كونسيونس البوش با ما تتحركش وإنما الأشياء تجي فيها، فهمت؟ ديما موجودة، إنها تزيد، الفيني تبدأ، ولكن، ولكن، كي تبدأ في المادة أو كي تبدأ في, في اليقظة، يعني في, في اليقظة، تكون عندها إحساس بالعالم الخارجي، كي تبدأ ما فماش مادة ولا فما خلل. ولا نوم أه، تدخل في حالة سبات ما عادش تحس العالم الخارجي. ما عادش كيف فسرت لك ولا أما هي بحد ذاتها موجودة. أهلا أمير. لو كان هناك إله، أي أيوة وإن كان هناك إله، لو كان هناك إله راهو ما معناتها بمفهوم يعني؟ إله خالق أم إله مسير؟ كان إله خالق يعني احنا نعرفوا اللي الكون غير كامل والكون نوعا ما فيه ياسر مشاكل فهذا الاله فاشل فهمت ولو المسير انت تعرف معناتها ان الكون ماهوش لك الكل فهمت اذا هذا الاله لا يعرف التسيير اذا لو كان هناك اله بالفعل معناتها وهو مسير الكون وخالق الكون فهو يمشي عاود يتعلم خير له فهمت يعني ما يستحقش الربوبيه المولد حبيبات <تصفيق> آه آي محمد سنة حلوة يا جميل سنة حلوة يا جميل آه أنا أعطيتك كلمة عنه ثم فما تعتقد يكون غرضه من الخلق؟ لا أول حاجة أنا لا, آه لأ آه معنتها لو كان هناك إله كما قلت لك يعني هو إنس... هو إله فاشل إله ما يستحقش فهمت؟ إله عبثي إله مجنون ويجب تنحيته ومعاقبته ومحاكمته حسب رأيي ما, ما فهمهش بالنسبة لي أما تقول لي ما هو الغرض من الوجود أنا حسب رأيي الغرض من الوجود هو ظهور الأشياء وكسبها تجربة ومعرفه هذا هو الغرض والغرض من الإنسان أن الكون يحتاج إلى رب، فهمت؟ إي تعال نعمل وعلى الوعي، أنا تعرف نفكر في ياسر مواضيع، فهمت؟ نفكر في ياسر مواضيع يمكن حتى مواضيع حول ما يسمى الماورائيات، والأشياء هذه في خطر عندي تجربة فيها وعندي نظرة فيها، فهمت؟ يعني فما ياسر الناس تتساءل على الجن وعلى تحضير الارواح وعلى الحكايه هذه وعلى فبده الاسقاط النجمي وعلى الاستنساخ وعلى هو راهو احنا اللي نسميوه عالم غير مرئي او لازمنا نستعرف بحاجه ان الكون هذا فيه ياسر ما يتعرف لازمنا ديما نبحث، في دي ميستير في حاجات، فيه أشياء ولكن كلها وجودية ضمن الوجود، ماهيش خارقة للعادة، هاشي طبيعي، فهمت؟ أهلاً محمد عكرونة والكبدية فريمون اتي سور لو بون فوا، محمد عكرون سور لا بون فوا، شنو تقصد يعني سور لو بون فوا، يعني كل واحد راه كل واحد يقدم حاجة في الحياة نتاعو هاذي، فهمت؟ ما فماش واحد شغلو ب... نحي فكره انه واحد شغلو بون واو واحد شغلو موفي بوا فهمت ما فماش واحد كامل كل واحد يقدم حاجه تقدر تستفيد من هذا تست... هو الكون هذا تطور عندما استغل ما هو احسن ما هو فيه اي شيء يجي للكون هذا يجي فيه الخايب والباهي فهمت يجب يحاول في وجوده هذا يتخلص اكثر شيء ممكن من الخايب وأكثر مع أنت والحصول على أكثر شيء من الباهي بشيء يتواصل بالباهي، فهمت؟ آه عندما تكون مؤمن بالإلحاد وتعيش في منطقة متشددة دينياً، كيف من الممكن تتعامل مع أطفالك وتشرح لهم بعض الأمور المتعلقة بالدين والحياة؟ آه في الحقيقة سهل ياسر، فهمت؟ يعني أولادك لازمك تفهمهم، تفهمهم اللي لازمهم يتعلموا، المعرفة. عندما إنسان، فهمت؟ تفهموا تقول له راه معناتها هذا الدين وهذا ايمان وهذه افكار لازمك تعطيه فكره لازمك تفهمه حاجه ان فما هناك اشياء معناتها فيها حس مثلا اللون الاحمر هو اتفاق بشري انه لون احمر واللون الاصفر هو اتفاق بشري انه اللون اصفر والشمس هو اتفاق بشري انها شمس والماء هو اتفاق بشري انه ماء وانه مكون يعني فما اشياء ماديه وهناك اشياء حسيه تفهموا اللي الأشياء الحسية هذيك كل واحد كيفاش يشوفها. وتحاول باش تفهموا إنه لازم يطلع على الأفكار الموجودة وياخذ الحاجة اللي تساعده. فهمت؟ يعني تبعد عليه التعصب مهما كان. ما فماش حقيقة فيما هو فكري. هناك افتراضات. كريم ما مستقبل الأمازيغ في القضية الأمازيغية؟ المستقبل الأمازيغ في الحقيقة مؤسف جدا يعني مع الاسف، اما نأمن نأمن ان اجيال قادمه تاتي احسن فهمت؟ شنو هو نظرتك في لا بوليتيك تونيزيان ابخي 2019؟ بالنسبه لي تونس لازمها يتكسر كل السيستم ولازم تعاد تقام ثوره جديده. انا هذيك هو رايي. اسقاط كل شيء. لازم لازم سحب الثقه من كل الاحزاب السياسيه اللي موجوده على الساحه وكل المؤسسه السياسيه وقيام ثورة حقيقية تكون بقيادة شخص أو مجموعة ويتم إسقاط كل السيستم وبناء سيستم جديد على قواعد سليمة هذه وجهة نظري في السياسة التونسية عيسى أزول من البحرين أهلا بك أسمي أزول أزول فاطمية اليوم عند الشيعة يا حسين يا حسين يا حسين اش عندهم علاش يقول لكم اليوم مولد قولوا المولد عندهم نهار سبعتاش نهار هاي مش الان نزلهم نزلهم جمعة جو فريت سافا اور بوان دو باغ او جون كي اوفيكي <hesitation> اي كي فون لي سوغتي اصطخال عملتها انا ولا عملها حتى لتوا فهمتها مون uh, بوڤيو uh, بالنسبه ليا هي كلها متعلقه يعني ما فهمش خروج فعلي مريم بوشم يا مريم بوشما لا كونسيونس سي شوز كي نبوش با هاذي حاجه انا متاكد منها فهمتك لا كونسيونس ال بوش با ما تحرجش هي يمكن لا تسل شوز اللي البوشبا على خطر هي العدم اذا كل ما نتصور خروج هو في الحقيقه احساس احساس يقوم به العقل على اساس انك خرجت اما انت ما خرجتش فهمت وهذيه بعد النجم نعمل عليها موضوع حول الاسقاط النجمي والخروج وعند الموت انا وقعت لي كوما قداش من مره و... وتنجم تكون بها انت وتنجم أيضا بعض المخدرات تقوم بها لو معناتها ما تستطيعش بعملية التركيز والاسترخاء، وإحنا في الحقيقة كل إنسان يعيشها قبل ما يرقد، ساعات تجيك أنت تلاحظ قبل ما ترقد ساقك تعمل هكا تضرب، فهمت؟ هذيك هي وقت اللي أنت الإحساس اللي فما لا تنسيانس متاعك باش تخرج. كل إنسان ساعات يبدا قبل ما يرقد، احنا ما نعقلوش وقتاش نقدم بالضبط، فهمت؟ قبل ما ترقد ساعات ساقك كأنك تحط من دروج ولا من حاجة، فهمت؟ هذاك هو هو هو هذيك العملية هذاك معناتها عمل نتاع العقل، يتصور أن حاجة خرجت منك، أما ما خرجش منك حتى شيء، في الحقيقة، يابات سوختي، بل الحاجة تبقى في المكان نتاعها. هذاك علاش مثلا البلايس اللي ماتوا فيهم اشخاص ديما عندهم نوع من التاثير السلبي ما وقت المقبره عند عندك نوع من الاحساس تحس حاجه فهمت اذا هذا وجهه نظري يعني في المساله هذه dans ces livres de <representative> la myth en fait j'ai écrit un essai de 6 pages dessus c'est ce que ma ماذا بيا تبعث لي نقرة، أكرم تبعت لي على الفيسبوك اللي عملته باش نقراه ونستفيد منك ونستفيد من التجربة نتاعك، هي معناتها فكرة لابسوغ، فما فما فكرة أخرى تشبه فكرة لابسوغ، فهمت؟ هي وزادة تساعد ياسر هي تساعد ياسر على أشخاص هو أنك تؤمن أن الحياة هذه عذاب، لازمك تقتنع اقتناع كامل. هذه فكره معناتها بوديه وفكره عندما تقتنع اقتناع كامل ان الحياه هذه عذاب ان الحياه هذه لا شيء ان الحياه هذه يعني آه معناتها كيما نقولوا احنا آه سي دوني من بعد وتتوصل لهذه القناعه تبدا تخلق في الفرحة نتاعك السعادة نتاعك الاشياء الباهيه يعني الاشياء الباهيه هي الاشياء المهمة بينما كل ما هو خايف في هذه الحياة هو أشياء طبيعية موجودة هي الأصل فهمت بهذه الطريقة تولي مهما شيء يوقع يعتبر طبيعي ما عادش يأثر عليك الحزن تولي تأثر عليك كل الفرح هذا حسب رأيي يعني في الموضوع هذا هل يمكن أن تمثل الصوفية مخرج المتابعات الإسلامية؟ آه أي نوع من الصوفية أنيس كريشان هناك آه هناك آه صوفيه سلبيه هي مثلها مثل الاديان ما يسمى طواقيس وحضراء وكذا وبخور وطاقوسيه فهمت فهذه آه يمكن تكون اكثر تخلف من الاديان اما لو تكلمني على الصوفيه العقليه اللي تنتج موسيقى اللي تنتج فن اللي تنتج معرفة اللي تنتج فكر اللي تنتج سلام اللي تنتج حب اللي تنتج معرفة هذه اوكي يمكن يكون مخرج لطبقة كبيرة من المجتمع الاسلامي مرحبا متابع من المغرب أحب جميع فيديوهاتك الرائعة والمفيدة واصل عزيزي شكرا فيصل شكرا شكرا لا حسب رأيي إن الإنسان عندما يموت لا يدرك وعيه لأن الوعي صعيب أعصب لا يمكن أن تكون واعي إلا في وسط جسم مادي أوكي ها بش لك مثال أنت كتباري قد وتحلم ها تحلم أنت قاعد تحلم هل الحلم من أنت واعي بيه وقت أنت راقد؟ لا، ماكش واعي بيه. وقتاش توعى بيه؟ وقت تقوم. وقت تقوم تقول حلمت. إذا الموت هكذا بالضبط. هذاك علاش تسميه النوم هو الموت الأصغر. وقت تبدا ميت، ما عندكش جسم، تبدا تحلم. ولكن ما تعرش روحك اللي أنت تحلم. كل الأشياء اللي قديتها في حياتك انت آه، كل الاشياء اللي جديتها في حياتك آه، معناتها آه، تعودها في المود بتاعك ولكن ما تحسش بيها ما لن آه وقت الدمية ما تحس بشيء ما أنت أنا عملوها التجربة ما يسمى تجربة آه تعمل إنك آه تحاول قاعد نشوف فيه مفهمه نص ساعه اوج اوج اوج جاء اوج جاء اوج جاء اوج اوج اوج اوج اوج اوج اوج تمحوني يا عوجة الاخر برصابر أنا مش نعطيه الرابط البوليه ال فيينومين سوغ موجودين اما مش كما نتصور بالنسبه لي عليه <تصفيق> نستنى في البير صابر طبعا نستنى فيه آه، في انتظار البير صابر آه، اين انت لم اراك اين باي وزم ما ما تدخلش مش لا اشاهدك لا لم يدخل بعد أخبر أول مرة أنت تدعي إنسان فهمت؟ حاضر أنا ترى نجرب شكون نجم يدخل يدخل أني باش نعطيكم الرابط باش نشوف هو بيدو ولا ها نعطيكم الرابط ترى شكون ينجم يدخل يدخل باش يشوف هل الرابط صحيح ولا لا لا نستناو فيه على صابر كوني نجم يدخل الرابط هذا اه او خلاص خلاص خلاص خلاص خلاص اهلا وسهلا اهلا وسهلا بيك اهلا عبدك اتاسف جدا على التاخير ما كنتش شايف الهانجاوت للاسف سامحني مش مشكل مش مشكل كنا في انتظارك. تمام، أنا معاك. سامعك، أي سامعك. أهلاً وسهلاً بك سيال ألبير صابر. مساء الخير، أهلاً بك وأهلاً بالمتابعين. أهلاً، تشرفنا على قناة إنسانيون جدد، أهلاً وسهلاً بك، أنا كنت في انتظارك طبعاً باش نعمل معك هذه المقابلة، أنا طبعاً أعرفك عندي كثير. و معنتها وانقطعت الاتصال فتره معينه ولكن كنت اتابع فيديوهاتك ولهذا معنتها فكرت اني استضيفك على قناتي في الحقيقه تشرفنا ان تكون معنا. اهلا وسهلا بك. اهلا وسهلا بك كريم واهلا وسهلا بمتابعينك اتشرفت باللقاء. اوكي طبعا اكيد كثير يعرفون البير صابر أنا مانيش معناتها شفت له الحلقة اللي عملها مع سال يمكن أن تطلعوا على الحلقة موجودة تحت الفيديو الرابط بتاع الحلقة كما عندكم قناة صابر اللي تلقاو فيها مواضيع جدا مهمة تخص بعلم النفس والأشياء معناتها اللي تخص المعتقد وخاصة خاصة الأمور الإنسانية أنا كنت معناتها عندما أتابع ألبير صابر ديما وسميها الإنسان الطيب آه، سيا هذه الطيبة لي عندك هل هي طبيعية فيك؟ أنا ما نشبش على قصة حياتك ولا من أنت ألبير صابر على خطر اللي يحب يعرف ألبير صابر يمشي يبحث أنت غني عن التعريف يجد الفيديوات اللي تتكلم فيهم على ماذا وقع لك في مصر ويكفيكم أن تسمعوا آه الفيديو اللي عملها مع سال في آه قناة جسور تعرفوا قصة ألبير صابر مع انت بالتفاصيل اه انا كما قلت كنت اسميك دائما الانسان الطيب يعني هذه معك احساس اني لاحظك حتى في طريقه طرحك اه للمواضيع اه انك هذا وخاصه عندك جانب اه من الانسانيه يعني ما عندكش عداوه شخصيه مع الاديان هل هذه الطبيعه تعود لك انت كشخص البير صابر ام تعود الى خلفيتك المسيحيه شكرا على الاجابه تمام انا عايز اوضح بس ممكن ابدو في فيديوهاتي في صدى صوت انا سامعه تمام آه اللي يعرفني عن قرب او اللي يعرفني شخصيا انا شخص كتير ردودي بتكون صعبه كتير بكون ردودي عنيفه شويه ولكن لما بكتب بفضل الكتابه وبفضل في الفيديوهات او بفضل من فيديوهاتي اللي بكون كاتب قبلها ومنظم افكاري قبلها فبالتالي بيكون كلامي نوعا ما منظم وهادي انما احيانا كتير لما ناس بتكلمني بيكون ردودي صعبه وبحاول اعالج النقطه دي فعلا. اما بخصوص سؤال حضرتك درجه للتجربه اللي انا مريت بيها وظروف حياتي ما, ما اقدرش افتي ايه اللي ممكن يكون بالضبط خلاني بالقيم او بالافكار دي او بعمل الشكل ده ولكن اعتقد التجربه اللي انا مريت بيها دراستي ب بأفكاري بمناقشاتي بكذا وصلني للقناعه دي وللشكل ده. خلفيتي المسيحيه انا لحد ثانيه ثانوي لم اكن اعرف شيء عن الاديان. حتى اول حصه دين حضرتها كانت حس الدين اسلامي وعلى المدونه بتاعتي البيرسابر دوت كوم هتلاقوا اكتر افكاري اكتر من الفيديوهات لان انا بفضل الناس اللي بتقرا عن الناس اللي بتتفرج على الفيديوهات فانا كاتب عن اول حصه دين انا حضرتها. وفي مقالة انا كنت اختبتها لما كنت في السجن باسم الفطرة الانسانية بين التطرف وصناعة الغباء او صناعة الارهاب بس اعتقد صناعة الغباء او هي الفطرة الانسانية بين التطرف وهتلاقوا المقال الدين ما اعتقدش ان هو كان ليه تشكيلة على حياتي أوي لان اسرتي كانت علمانية اه هي اسرة مسيحية ممكن كنا في وقت من الاوقات نصلي والدي يصلي نصلي قبل ما ننام اف آه نمبر والدي ونقرا دانا الذي او نصلي قبل ما ننام ممكن كنا نصلي قبل الاكل احيانا كان في بعض الاحيان يعني مش على طول ولكن ما فيش روح كنيسه او ما تحشي الكنيسه صوم ما تصومش الحاجات دي كنت اقصه علمانيه فالدين ما كانش ليه تاثير في حياتي لحد تانية ثانوي لم اكن اعرف شيء عن المسيحيه وكنت اسمع قصه سليمان موسى داوود عيسى محمد ما اعرفش مين أنا ما أعرفش حاجة عن الناس دي، أنا خلفيتي صفر. بالبلدي في مصر بنقول زي الأطرش في الزفة. أنت أطرش وحواليك زفة ومش عارف في إيه والناس بتعمل إيه لأنك مش سامع الصوت ومش فاهم. فقلت خلاص أنا مش عارف القصص دي هبتدي أقرأ وأعرف بقى مين دول وابتديت أقرأ في تانية سنة ابتديت أقرأ في الكتاب المقدس اللي هو العهد القديم، الكتب اليهودية والعهد الجديد اللي هو الأناجيل والمسيحية. وابتديت اروح الكنيسه واتناول واجيب دنيا واخدم في الكنيسه وابتديت عايز اعرف بقى المسيحيه و... وافهم الكلام ده ايه وابتديت اندمج مع المسيحيه الى ان بدات في اولى ثانوي القصه بتاعتي ورحلتي في الاديان وشكرا. اوكي شكرا. آه يعني انت حسب ما فهمت من كلامك التربيه بتاعك لم تكن تربيه يعني التربيه تر... في الاسره لم تكن تربيه مسيحيه. يعني نجم نقولوا للاسره بتاعك هي نوعا ما علمانيه غير مهتمه كثير بالدين المسيحي. هل هذه حاله كل العائلات المصريه المسيحيه ام هذا خاص بالعائله بتاعك فقط؟ شيء طبيعي في تنوع هتلاقي عائلات سواء مسيحيه او مسلمه او غيره هتلاقيها متدينه جدا ومتشدده دينيا، هتلاقي اسر منفتحه، هتلاقي اسر هي بعيده كل الكمام عن البعد. فده شيء طبيعي حالتي بقى أنا وظروفي إن أنا كنت في أسرة علمانية اهتمامها في الدين لا يتعدى ممكن عشرة في المية ممكن نقول فطبيعي في أسر تانية كده وفي أسر اللي فيها بتختلف أه، أه، أوكي أه، يعني ولكن كنت تعرف إنك مسيحي ابتديت أعرف أه، أه، أه، أه، فعلا أو أفكر فعلا في الموضوع ده في سنه اولى كليه في 2002 2003 سنه اولى يعني... كليه كنت بدرس اداب فلسفه ابتديت اسال لماذا انا مسيحي انا اتولدت كتب في شهاده ميلادي مسيحي أبو يومي خدوني الكنيسه عملوا حاجه اسمها المعموديه اللي هو تتغطس في الميه ثلاث مرات ويترشم عليك زيت ويتعمل طقوس كده كده الروح القدس حلت عليك فكده انت بقيت مسيحي فهم خدوني عملوا الكلام ده انا كنت صغير 40 يوم او حاجه من هذا القبيل كنيسه كنت ممكن اروح مره في العيد ولا أعرفش ايه في حصه الدين او بنحضر بنسمع قصص وحواديت واغاني وكلام من هذا القبيل فبقيت مسيحي انما هل انا اعرف حاجه في المسيحيه منين إيه اقدر اقول ان ده الدين الحق مش الاسلام او المصريه القديمه اللي عمرها 7000 سنه فهنا ابتديت افكر يعني انا مسيحي و... وايه القصص دي وابتديت اقرا وادرس وابحث بس ممكن أول مرة ابتديت أعرف يعني أنا مسيحي في ثانية ثانوي لما ابتديت أقرأ الكتاب المقدس ويطلع عندي أسئلة وكذا ولكن أهو ديني ماشي زي الناس ما ماشية أنا ما كانش لسه عندي الوقت إن أنا أفكر أو ما جاتش الفرصة إن أنا أفكر في الكلام ده غير في أولى ثانوي عفوا في أولى كلية أولى كلية اوكي، عندما كنت صغير يعني اكيد يعني انت, أنت صغير تلعب مع الاطفال في في الحي او في كما الحومه هل كان يشار اليك على انك مسيحي؟ اسرتي كانت نوعا ما محافظه شويه ما كنتش بلعب في الشارع كتير ولا ما كنت بلعب مع اصدقاء في الشارع في الحومه او في المدرسه او في الحاجات دي ما كنتش بلاحظ تمييز يعني ظروفي كانت طيبه ان المجتمع ما كانش فيه نوع من التمييز او انا مش فاهم يعني ايه مسيحي ولازم تبقى درجه اقل او غيره او ما حصلش قدامي الكلام ده انا كنت في مدارس لغات ثم مدارس خاصه فالمستوى بتاعهم راقي ومحترم شويه فما ما هل المدارس الحكومية فيها او لا بس هو فكرة ان انت تخرج من فصل الدين عشان انت دين مختلف وانت هما اتنين ثلاثة في الفصل بيخرجوا وكل الفصول بيتجمعوا كده ويروحوا يدوروا على فصل عشان يروحوا ياخدوا فيه حصة الدين دي دي فكرة شوية انا كتبت فيها واتكلمت عنها قصة فصل الدين وكذا ودي المقالة اللي انا أشرت ليها سابقا الفطرة الانسانية بين التطرف وصناعه الغباء الفرق بين مينا دانيال وخالد سعيد؟ الاتنين ناس مصريين ماتوا ببلاش على يد الشرطة وكانوا بيطالبوا بأبسط حقوقهم. بس ده مسيحي ده مسلم، ده بابا ومامته قالوا له الإسلام محمد ما إيه، وده قالوا له يسوع والكنيسة وما إيه. جن دخل المدرسة برضو لقى نفس الكلام وابتدى يعرف بقى إن في حاجة اسمها مسيحي ومسلم، أصل المسيحيين دول أو كل طرف بيقول عالتاني ان هو فاهم غلط او عنده حاجات في عقيدته غلط ومش هيخش الجنة ويعني هما ناس مش فاهمين الامور صح فلما تبتدي تكبر وتتطور الفكرة دي معاك انت فاهم ان اللي قدامك ده غلط فاهم ان اللي قدامك ده بيعمل حاجة مش مظبوطه هو مش عديني الصحيح هو مش هيخش الجنة من الطبيعي لما انت تفضل تشحن قدام الطرف الاخر او يتقلق عن الطرف الاخر هذا الكلام بجانب الكلام اللي موجود في الدين من عنصريه او غيره في المسيحية او الاسلام طبيعي لما تدبر هتحصل مشاكل بين الطرفين بينهم وبين بعض نتيجة البرمجة اللي سواء في المسيحية او الاسلام في الكنيسة او في الجامعة أوكي. ما هو احساسك انك تعرف انك مسيحي في دولة اسلامية؟ ما هو إحساسك أنت بالذات أو ما هو إحساس المسيحي الذي يعي ويعلم أنه مسيحي وهو في نفس الوقت في الدولة في دولة إسلامية وتحكم بأحكام يمكن أن نقوله مستمطة من الشريعة الإسلامية هل <تصفيق> تحس نفسك؟, هل نفسك أنك كأنك مكش في بلدك أم عندك ما يسمى الإحساس الوطني لانتمائك لمصر في نقطتين في الموضوع ده او عكس بعض المسيحيين في مصر بيفكروا ازاي وحياتهم ودنيتهم عامله ازاي والانعزال اللي هم فيه حتى في الكليه في حاجه اسمها جروب السي اتش ده جروب خاص بالمسيحيين فقط ما بيخشوش مسلمين طريقه حياتهم في الجامعه برضو هم على طول قافلين على نفسهم جروب جروبات مقفوله حتى بيروحوا نفس الكنائس نفس الرحلات المسيحيين في مصر كتير هم مجتمع داخل المجتمع أو دولة داخل الدولة حتى في القوامين في في الجواز في الحاجات دي كله انت بتبقى تبع الكنيسة وإحنا و... ما عندناش في مصر زواج مدني بس ايا كان المسيحيين في مصر هم شوية ليهم مجتمعهم الخاص وليهم امورهم الخاصة ودنيتهم الخاصة وبما انهم اقلية والمسيحية دايما انا بسميها ديانة العبيد او هي ديانة مزوخية بدرجة عالية شوية هما بيحبوا يعيشوا دور ان احنا مضطهدين ان احنا اتعذبنا من الرومان ومن عرب ومن غيره ومش واخدين حقوقنا وإلخ من هذه الامور ما نقدرش نبشر وندعو بدينا بس انا ما كنتش بحب الفكرة دي او ما كنتش بعيش الفكرة دي أه النقطة رقم اتنين المسيحيين أقلية والكلام ده كله، المسيحيين في مصر وضع خاص لأن مصر كانت في من الأوقات كانت الديانة اللي بتحكم المسيحية فيقول لك إن المسيحية هم أصل البلد وإحنا أصل البلد والمسلمين والعرب جم احتلونا وسحلوا بقى الرجالة وأسلموهم واغتصبوا سيدات وإلى من هذه الأمور وفرضوا الإسلام وفرضوا اللغة وغيره. ولكن مع الوقت اكتشفت ان المسيحيه انتشارها في مصر كان اه الاسلام جي من بره ولكن الفكر المسيحي لما ابتدى ينتشر كان برضو في كثير من العنصريه وهدوا كثير من المعابد وقتلوا وذبحوا في الناس ولكن المسيحيين في مصر اه هو يقول احنا اقليه او بيحسوا بالاقليه وانهم مضطهدين ولكن في نفس الوقت عندهم عزاء ثاني وانهم اصحاب البلد وهم اهل البلد اللي الاساسيين والعرب والمسلمين دول جمح تلوهم وجم اختصبوا البلد اوكي هل هل يعني تعتبر ان العقليه بتاع المصري بغض النظر عن الدين الاسلامي او المسيحي هل هي عقليه واحده ام يعني عقلية المسلم المصري وعقلية المسيحي المصري من ناحية مثلا التعامل أنا أتكلم على الإنسان اللي متمسكين بالدين متاحهم سواء المسيحي أو الإسلامي هل يحملون نفس العقلية؟ مثلا أنا أضرب لك مثال يعني كان عندي معناتها الحظ أني معناتها كان جاري مسيحي قبطي يعني أنا لم ألاحظ في العقلية ما كنتش أعرف أصلا أنه قبطي يعني تصرفاته الغيرة خوفه على بناته يعني كيفاش يتصرف يعني في الأول كنت أظن أنه مسلم لكن كل كنت أعرف أنه مصري ولكن تصرفاته كأنه مسلم من بعد عرفت أنه مسيحي حبيت أعرف وجهة نظرك في هذه المسألة يعني لماذا المسيح الاقباط خاصة عندهم تصرفات تقريبا متشابهة مع المسلمين حتى مثلا في مسألة الطهارة يطهروا يعني المسيح يعني اللي حابين نسالوله السؤال يعني هل هناك فرق بين المسيحيه القبطيه اللي موجوده في مصر اللي هي تعتبر شرقيه او ارثوذكسيه والمسيحيه الاوروبيه؟ تمام كده السؤال اوضح اكثر فرق جوهري حاليا بين الـ بين الاثنين وحتى منذ نسقة الخلاف بينهم و هم هم مختلفين، أولاً الكنيسة المصرية من وجهة نظري كانت في وقت من الأوقات عايزة تبقى هي ال... الكنيسة ال... الأساسية والأم للمسيحية وهي اللي تحط أو تشكل المسيحية بالرؤية بتاعتها. وده عمل مشاكل وانقسام بين الكنيسة ال... القبطية اللي هي المصرية في الإسكندرية و وكنيسة روما وال... والكنايس الغربية ومن هنا حصل ال... الاختلاف بينهم. سمي الارثوذكس بالارثوذكس حتى من معنى كلمة ارثوذكس ارثوذكس الرأي المستقيم او الرأي الصواب وهم يوصفوا بالمحافظي... بالمحافظين نفس فكر السلف الصالح اللي هم بيتبعوا السلف الصالح ومن ولاهم ومن تبعهم بإحسان آخره يعني هم نفس المنهج السلفي الراديكالي في الاسلام. فلذلك المذهب الارثوذكسي حتى في الارثوذكسيه بتاعه اثيوبيا وفي اليونان وفي روسيا هتلاقيهم برضو هم سلفيين شويه في في المسيحيه بتاعتهم ولكن هم ما يختلفوش عن بعض في حاجات كتير في في ان الكاهن هو صوت الله على الارض واللي على الارض يتحل على السماء والى من التشريعات والتعاليم والكلام المسيحيين المصريين ممكن يكونوا تطبعوا شوية بالثقافة اللي بقت سائدة في البلد ولكن ده ما يمنعش ان هم برضو الكنيسة قفل عليهم بشكل كويس جدا بتتحكم فيهم بشكل قوي الكنيسة بالنسبة لهم هي المسيح زي ما الكنيسة هتقول الناس هيقولوا زي ما الكنيسة هتعمل الناس هتعمل الكنيسه المسيحيه اقوى من الاسلام في فكره رجال الدين الاسلام ما فيهوش كهنوت المسيحيه فيها كهنوت وده امر خطير جدا لو حد قاري ودارس شويه في الدين وشاف التاريخ هيعرف ان الموضوع ده ازاي ان هو موضوع كارثي الاب الكاهن ممكن يقول لك لا حل ولا بركه ما ينفعش تيجي تتناول ممكن تفضل طول عمرك مش قادر تتناول ولا تخش الكنيسه عشان الكاهن قال لك لا حل ولا بركه او ادك حرمان وده كان سبب ان احنا حتى نشوف في بداية المسحية ان كان اي حد يختلف مع رأي بابا او كذا يحرم وهو مبدع ومهرتق ويتم الحرب عليه وعزله ونفيه ومطاردته حتى الكهنة هم من اطلقوا لفظ علماني علماني اي انه شخص من العامة وليس من الكهنة اللي هم ليهم السلطان وليهم ان هم يحكموا ويديروا الناس ويقولوا اللي يصح وإللي ما يصحش، حتى لو مسيحي ولكنه مش شماس أو مش في سنة الكهنوت هو علماني هو حد تبع العالم، حياته للعالم إنما الكهنوت هم دول بتوع ربنا وهم دول حياتهم لربنا وللمسيح. إنما ما عادهم فهو علماني من العالم يعتبر من الكفار بالمصطلح الإسلامي. أكيد المسيحي الشرقي او المسيحيين الارثوذكس على حسب ثقافه البلد اللي هم فيها وعلى حسب تاريخ كليستهم هيكون تصرفهم فبما ان الارثوذكسيه هي زي المنهج السلفي في الاسلام فمن الطبيعي ان انت تلاقي نفس التصرفات ونفس الافكار يمكن بينهم بن بعض واحد ولكن الخلافات خلافات ظاهريه فقط تغير ولكن في الجوهر هم واحد هم نفس ال نفس الشكل نفس الفكر ولكن الفرق اللوجو او المسمى او تفاصيل صغيرة بينهم أه يعني حبيت مع تنزيل نأكد على هذه النقطة يعني مثلا نأخذ مثل هي ما يسمى بالغيرة او بالشرف وفكرة الشرف يعني موجودة عند المسيحي الاورثوذكسي او الشرقي وعند المسلم هل يعني نجم نقولوا اللي الغيرة او الشرف او هي طبيعة موجودة في الإنسان الشرق أوسطي ليس لها علاقة بالدين وإنما أُلصقت بالدين أم هي بالفعل جاية من الديانة المسيحية والديانة الإسلامية فهمت سؤالي يا سيعم ألو؟ فهمت السؤال متاعي؟ عفوا قول السؤال ثاني معلش الاتصال انقطع. اوكي اوكي آه مساله ما يسمى بالغيره والشرف نجدها عند المسلم وعند المسيحي الشرقي. هل يمكن ان نقول ان الغيره والشرف على آه البنت وغيرها من التصرفات اللي تعتبر تقليديه هي طبيعه في المجتمع الشرقي ام هي ليس طبيعه وانما جاءت من الديانه المسيحيه واتبعها الاسلام. هو في نقطتين نقطة من الدين ونقطة تانية من الثقافة. الثقافة عامة الشرقية هي ثقافة ذكورية بحتة وكذلك حتى الثقافة الدينية يعني حتى في المسيحية المرأة لا يجب إن هي تتكلم في الكنيسة لا يجب أن يسمع لها صوت الرجل رأس المرأة. المرأة ما بينفعش تبقى كاهنة المرأة تطيع الراجل هتلاقي نفس ال... نفس الأفكار بالضبط هي هي وعلى فكرة ال... آه... كسرين لم يقرأوا الإنجيل جيدا لو قرأوا جيدا هيلاقوا نفس الكلام اللي موجود في الإسلام بالنص قبل بيست موجود في الإنجيل سواء في العهد الجديد أو في العهد القديم فهما الاتنين ما فيش فرق بينهم لك الاختلافات اختلافات ظاهرية ولكن الاتنين ما بيدكشوا الحلية الجنسية المرأة قادمة من الراجل الراجل هو اللي بيسود وهو الاقوى وهكذا فمن الطبيعي ان الاثنين هيتصرفوا نفس التصرفات بس الفرق فروقات صغيره بينهم ظاهريه ولكن جوهريا هم واحد اوكي آه ممتاز آه هنا فما مشكله انت معناته وقتها انا معناته اول مره يعني سمعت بيك يعني انت من المفروض انك ملحد من خلفيه مسيحيه أنا مانيش فاهم شو مدخل المسلمين فيك. يعني ده أنا أنا أنا دارس فلسفة، الحملة فلس الذي يعني حملت يعني ضدك في ذلك الوقت كانت يعني إسلامية. يعني لماذا مع أنت المسلمين يعني توا إنسان مسيحي قبطي خرج من المسيحية، شو مدخلهم فيه المسلمين؟ شنو هو شنو هل هو مرتد عن الإسلام؟ لا، هو مرتد عن المسيحية. فما دخل المسلمين انهم يجاهرون ويطالبون ان عبد صابر هو يعتبر معناتها انسان مضر للمجتمع ومحدث الفوضى وكذا دخلهم هم التحريض كان من الطرفين من المسيحيين ومن المسلمين ولكن سبب القضيه او اللي حصل الظروف اللي حصلت اللي خلت المواقف تتطور معايا رقم واحد ان اني كان في الفيلم اللي قالوا عنه الموسيقى وإلخ من هذا الكلام كان قال ان هو فيلم هيتزاع في السينمات في امريكا يوم 11 سبتمبر 2012 و... وهيتزاع في السينمات مجانا الخ من هذه الاقاويل ناس كتير لما بعتت لي بخصوص الموضوع ده ابتدت ادور وابص واسال اصدقائي اللي في امريكا وغيره فلم اجد اي بيانات عن عن عن الكلام ده دي رقم واحد رقم اتنين اصدقائي في امريكا علوني ما فيش الكلام ده رقم تلاتة موقع واحد كان تحت الانشاء ما فيش كرباق قالة واحدة بتقول الكلام ده بعد كده لما الناس بعتولي الفيلم بصيت على القناة اللي كانت نشرة كانت قناة سلفية وكل اللي عليها حاجات سلفية و... و... وفي هذا الاطار قناة اسلامية سلفية بحتة. فقمت كاتب اعدت تحميد الفيديو تاني على القناه عندي عشان لو اتشال او اتحذف او غيره وعملت برنت سكرين وكتبت الكلام ده في الديسكريبشن وعلى المدونه عندي ان في مقاله كذا كذا كذا ودنيتها كذا والفيديو كذا والفيديو موجود على القناه الفلانيه عشان الناس اللي بتسال وكذا ادي الفيديو اهو موجود وادي الحاجات موجوده وهكذا ما كملتش 24 ساعه تقريبا ابتدت رسائل التهديد تيجي رسائل الشتيمه التحريض تليفوني ما يبطلش رن من كتر الناس اللي بتتصل تهدد وتشتم غير الرسايل وهكذا ومن هنا الناس في بعض الناس اللي في المنطقه كان شويه في ضغينه بيني وبينهم او اشياء من هذا القبيل اللي ابتدوا يحرضوا وابتدوا يسخنوا الدنيا والمشكله ما كانتش بسبب الفيديو المشكله كانت بسبب فيديوهاتي لأن أنا دارس مقارنة أديان ودارس فقه إسلامي وفلسفة إسلامية ولما بنتقد ما بنتقدش المسيحية أو, أو الإسلام لأ أنا بنتقد الجميع لما بنتقد نقطة بقول في اليهودية كذا في المسيحية كذا في الإسلام كذا هما الثلاثة واحد ما فيش فرق بينهم فأساسي عشان الغالبية مسلمة فهم اللي هيكونوا ظاهرين في الصورة أكتر ولما حصلت الأمور دي في ظروف الفيلم والموقف ده فتم الخلط بين أن الناس عملت كده عشان الفيديو والكلام ده كله إنما الموضوع بسبب الفيديوهات حتى النيابة لما حققت معايا حققت معايا في الفيديوهات اللي كانت على قناة يوتيوب بتاعتي والحاجات اللي أنا كنت منشورة على الفيسبوك وهكذا فأنا حتى متهم بالزراء المسيحية والإسلام عشان في ناس بتقول اصل في مصر ما فيش حاجه اسمها ازراء اديان هو ازراء الدين الاسلامي ولكن ده مش مظبوط ومش دقيق. انا متهم بازراء المسيحيه والاسلام. وكذلك في شيخ برضو كان حرق الانجيل في مصر اتحبس اتحكم عليه بالسجن وكان تهمته ازراء المسيحيه وليس ازراء الاسلام. وشكرا. اوكي. الان أم... خلينا نرجع لبعض النقاط اللي فيما يخص يعني ال المسيحية وال... مع وجهه نظر عنها صابر هل ترى صابر إن المشكلة في النص الديني أم المشكلة في العقلية التي تؤمن بهذا النص؟ يعني طريقة إيمان الشخص بالنص أه نظم السؤال واضح. عفواً عفواً ثاني ما. هل هل ترى هل المشكلة في النص الديني سواء كان مسيحي أو إسلامي أم المشكلة كيف المسلم أو المسيحي ينظر للنص يعني أنت معناتها دارس معناتها مقارنة ديال هل ترى أن المشكلة في النص بحد ذاته أم تأويل النص وكيف قراءته؟ <تصفيق> عملت فيديو قبل كده قعدت اتكلم فيه فوق النص ساعه بخصوص الموضوع ده هل المشكله الدين ام ام الانسان؟ وهي هي اثنين هو الانسان عليه مسؤوليه وكذلك ده لا يمنع ان الدين عليه ايضا مسؤوليه لان احنا لو شلنا الدين ومحينا الاديان نهائي هل الشر اللي في العالم هينتهي؟ هل أو والقتل والاستغلال والانانيه والجرائم اللي بتحصل هتختفي؟ بالطبع لا فاذا الإنسان أو الأخلاق والتاريخنا الإنساني هو عليه العام الأول والأديان هي بتستغل الحاجات دي برضو بتستغل الأفكار دي في إن هي بتنشر نفسها فهي عليها مسؤولية أيضا أوكي ممتاز ما هو رأي ألبير صابر في الأديان الغير إبراهيمية؟ نعم ما هو رأيك في الأديان الغير إبراهيمية؟ مصطلح ابراهيميه وغير ابراهيميه شويه ممكن نقول الديانات التوحيديه وهي اكثر الديانات هي اللي عملت مشاكل لانها ما بتسمحش بتواجد لها اخرى الديانات التوحيه التوحيديه اللي بتقول لك ان الله واحد بس وهو بتاعنا وهو اللي احنا عرفناه انما الباقيين دول غلط والباقيين دول غير مقبولين فدي كانت هي بدايه ال انتشار التطرف الديني ووصوله للشكل اللي احنا وصلنا له مع الديانات التوحيديه زي اليهوديه المسيحيه الاسلام اللي هي بتنادي باله واحد فقط لا غير ما بتقبلش افكار الهه اخرى او ما بتسمحش او بتقول ان من يعتقد بغير هذا فهو من الكافرين وله جهنم في الدنيا والاخره. اوكي هل تعتبر ان كل الاديان اللي موجوده سواء مثلًا هناك أديان مثلًا نجمة قولك ملبوذية غيرها من الأديان الشرق الأقصى يعني فيها نوع من الروحانيات هل تتصور يعني أن هذه الأديان أيضًا تعتبر غير جيدة للإنسان أم تعتبرها يعني يمكن تقدم يعني أسئلة وجودية هل الإنسان محتاج إلى إيمان أم غير محتاج إلى إيمان؟ Et encore fois, vous plaît. Encore. Okay. هل تتصور أن الإنسان اللي عنده إيمان بأديان روحانية، أديان وجودية، أديان تتعلق يعني كي مثل الديانات مثلاً البوذية اللي تقوم يعني بعمل روحي على الإنسان؟ البوذيه فلسفه مش ديانه، البوذيه ما بتقولكش في اله، البوذيه بتقول لك ازاي تتعامل مع الاخرين فهي فلسفه، ما بتقولكش في الله وملائكة، فدي مش مش ما نقدرش نعتبرها دين. نجم نقوله فلسفه دينيه او من الفلسفات الدينيه، فهمت صحيح هي ما فيهاش واحد، لا اللي حبيت نقول ما هي حاجه الانسان الى الايمان؟ يعني هل هذه الفلسفه الدينيه مثل مثلا الشنتوكيه، مثل, مثل غيرها من الديانات اللي موجودة في الشرق الأقصى هي ديانات نجم نقوله أكثر شيء تجيب على أسئلة وجودية روحية لم يتوصل إليها العلم وفي نفس الوقت تقدم برنامج روحي للإنسان يعني تحدث نوع من ال... الاكتفاء في مسألة الفراغ الروحي السؤال متاعي في هذا المجال هل الإنسان محتاج للإيمان أم غير محتاج للإيمان آه سؤال صعب باختصار زي فكره بابا نويل بابا نويل هو حد بيجي راس السنه بيدينا هديه حلوه احنا عارفين ان هو اسطوره هل ما نعملش العاده دي ونحرم نفسنا من ان احنا نستمتع بالحاجه دي ولا نقول ما فيش بابا نويل وما نعملش العاده دي في ناس هنا بتختلف وانا مع الراي اللي هو لأ الدين هو بيوهم الإنسان وبيضحك وبي... عليه وبيخليه وبي... يرسم وهم ويعيشه ويصدقه ويتغافل حاجات كتير موجودة قد, قد تكون مش راحته في أنه هو يهرب من الحاجات دي الدين بيلعب كتير على العوامل النفسية الدين رقم واحد بيقولك اعمل كذا عشان تخش الجنة والكذا ده حلو ما تقتلش ما ودي حاجات حلوة فاعمل حاجات دي عشان تخش الجنة ولو ما عملتش دي هتخش النار حتى لو الحاجات دي هي طبيعية أو بيولوجية فيك أو, أو هي احتياجاتك الأساسية والطبيعية اللي ما فيش مشكلة فيها وما بتضرش فيها حد الدين بيلعب في نقطة تاني إن انت بتكون في البداية فاكر إن والدك والدتك أحسن ناس في الدنيا وبابا أحسن واحد وأغنى واحد وهكذا فلما بتبتدي تكبر وتكتشف إن دول مش أحسن حد في الدنيا هنا بيحل محل الفكرة دي الإله هو اللي يقدر لك. كل اللي أنت عايزه يعملك المستحيل عنده هو ممكن ويقدر يعمله في ثانية فهو بيعزز نفس الفكرة دي وبيعزز كمان إن الكون ده كله مخلوق عشانك حتى الإله اللي أنت بتطلبه هو بيعمل هولك واحتياجاتك هو ملبيها لك وهو حافظك وشايفك و... ومرأبك 24 ساعة فالأفكار دي كلها تسبب أمراض نفسية لا حصر لها أبسط حاجة منها الناس اللي بيقولك عليه عفوية أو راكبه جن ودي حالات صرع وانفصام في الشخصية فلا الدين ده مرض هو بيدعم الأمراض النفسية اللي عند الإنسان أو ممكن فقط من الأوقات كان إنسان البدايي محتاج يحس الأحاسيس دي عشان يقدر يتكايف مع الواقع اكتر. فظل ان هو ما كانش فاهم طبيعة الكون حواليه. ولكن النهار خلاص احنا عرفنا وفهمنا اكتر ما بينش محتاجين الاوهام اللي احنا نرسمها دي عشان نعرف نتعايش مع دنيتنا فالدين مرض نفسي دون اقلنا شك. ورغم ذلك اللي يقول الملحد هو مريض نفسي. اه احنا لازم وإحنا بنخرج من الدين. وحتى بعد ما نخرج من الدين. يفضل عندنا شوية امراض نفسية نتيجة اختصاب وعينا بالافكار الاسطورية وان الكون ده مخلوق عشاننا وان ربنا بيراقبك وشايفك ولازم تعمل كذا عشان تخش الجنة فاحنا وعينا تم اختصابه وتم تم تدميره. فمن الطبيعي ان احنا مش هنقدر نتخلص من الامراض اللي اتزرعت فينا دي بسهولة ولا يمكن حتى هنقدر نتخلص منها بشكل كامل بعد ما يتوقف اعتقادنا بالافكار دي ونبتدي نعرف الصح من الغلط فيها. فالدين مرض نفسي صعب ان احنا نخلص منه حتى بعد ما نخرج عليه. بالفعل هذاك علاش انا ديما فما اشخاص يتصلوا بيا يقولوا لي مثلا يحبوا يشاوروني مثلا شنو الاتجاه والاختصاص اللي يمكن ان يختصوا فيه في الدراسه قلهم علم النفس لان نصف البشريه مريضه نفسية وهذا اللي ما لاحظته في القناه نتاعك. انك تركز ياسر على الجوانب النفسيه هل يمكن ان نقول ان الشيء الذي يمكن ان يعوض الدين الان هو العلوم النفسيه خاطر لاحظت في الفيديوهات نتاعك كثير تتكلم على جوانب نفسيه في شخصيه الانسان هل انت يعني متفق على فكره ان يعني علم النفس يمكن يكون بديل على الأديان؟ مش بالظبط كده يعني هو انا ممكن انت شايف الجانب ده او لمس الجانب ده في الفيديوهات ولكن انا زي ما قلت لك المشكله في المشكله اكبر من الدين الدين هو مجرد منتج صغير من منتجاتنا المتخلفه ومن افعالنا الرديئه اللي احنا ما زلنا بنعملها حتى وبين هذا فمش المشكله الاساسيه الدين او الحاجات ال اللي الدين اغتصب عقلك فيها ولكن المشكله في الحاجات ان انت ما, ما عندكش مفهوم للاخلاق، لما تقول لي انت تملك الحقيقه المطلقه وما غي وما لا يعتقد بها هو كافر ومصير جهنم في الدنيا وفي الاخره اي اخلاق ممكن نتكلم عنها. فممكن الجوانب الانسانيه اللي انت لمستها دي عشان انا برجع احيي فكرة الأخلاق عند الإنسان تاني وضميره أنت ممكن حاجات الدين بيسمحها بس أنت تقول لا أنا مش هعملها زي مثلا أن أنت عندك الإسلام يسمح بالزواج بأكثر من واحدة ورغم ذلك تلاقي ناس كتير مش عايز يعيش مع واحدة بس فالمشكلة أكبر من الدين المشكلة في الجوانب الإنسانية فينا أن الدين مسحة وطغى عليها أنا ما عنديش مشكلة مين يعتقد بإيه ولكن المشكلة لما المعتقد ده يبقى ضد الإنسان وضد حق الإنسان وحريته سواء الإنسان اللي بيعتقده أو الإنسان التاني ما يهمنيش تعتقد محمد يسوع بحجر أعتقد كما تشاء بس يوم ما معتقدك ده يقولك إن الستات ناقصات عقل ودين أو من غيرك أو كافر وهو أقل منك وغيره لا هنا يجب أن أنا اعالج النقطة دي فيك وحتى تعتقد بده أو لا أنت حر حابب نتناقش فيه وب... ونشوف منطقيته ونشوفه من زوايا مختلفه، اوكي مش حابب اعتقد كما تشاء، بس يوم معتقدك ده هيضرني او يضر الاخرين، هنا اجب تعمل وقفه مع نفسك. بالفعل. آه ثم سؤال يعني يتكرر آه اخيرا هو مساله اصلاح الاسلام او ما يسمى اصلاح المسيحيه وغيرها. حبيت نعرف رايك في مساله هل انت مثلا تقول انها الدين مضر؟ هل الدين كي هو مضر هل نسعى الى تطويره ام يجب محاربته مباشره كما هو ورفضه كليا؟ يعني شنو هو اسلوب البير صابر نشوف دائما في الفيديوهات نتاعك انت تتكلم اكثر عن الانسانيه يعني المشكله نتاعك مش مع دين معين رغم اللي عندك موقف واضح من أديان تعتبر انها الاديان هي مرحله طفوله انسانيه ولكن في نفس الوقت نلاحظ إنك عندك جانب كبير إنساني إنك ما عندكش مشكلة مع الإسلام أو مع المسيحية أو أي دين وإنما عندك مشكلة مع عدم التسامح وعدم وجود حرية هل أنا فهم ألبير صابر في هذا الاتجاه أم لا وحبيت نعرف وجهة نظرك في مسألة إصلاح الإسلام موضوع إصلاح الدين من عدمه أنا شايف أنه هو موضوع زيه زي عدمه يعني صلحت الدين ما صلحتش الدين أنت ممكن يعني هتصلح الدين إزاي ما هو الدين قائم على امتلاك الحقيقة المطلق مجرد ما تغير الفكرة دي خلاص سواء أنت غيرت الدين أو أخلاق الإنسان والوعي والتفكير بتاعه الاثنين مش مش فرق بينهم كبير، بس المشكله انت ممكن تقول للانسان الدين مش مظبوط فعلا وتسيبه على نفس المستوى الاخلاقي المتدني وانعدام تكوين او تشكيل رؤيه اخلاقيه عنده فبقى بالتالي اصبح انسان ولا عنده اخلاق ولا عنده دين او هو ما كانش عنده دين وبالتالي ما كانش عنده اخلاق فهو ساب الدين ده وفضل بعدم الاخلاق وتكوين رؤيه اخلاقيه وفكريه عنده، فبقى يمشي زي ما يمشي. الا قليلين بقى اللي ممكن هنا بيبتدوا يعيدوا ترتيب اوراقهم تاني واه طالما ان انا كنت فاهم الدنيا دي بشكل غلط، وكنت حاطط مبادئي وافكاري ودنيتي على اسس غلط، فيبتدي يستحدث او يبتدي يكتشف اخلاق ومبادئ جديده اوريدي هي النظام اللي بيمشي بيه حياته. انما الدين عدم عنده الاخلاق وهو ساب الدين وابتداش يحط لنفسه قوانين ودنيا ورولز يمشي بيها وقواعد يمشي بيها هيبقى في فوضى أسوأ من مكان فموضوع الدين نحاربه ولا ما نحاربهوش بالنسبه لي انا مش مش هصغر نفسي زي الدين واعمل اعمل عداوه معاه الدين هو اللي بيعاديني الدين هو اللي بيقول عليا كافر الدين هو اللي بيحرض على اتلي أنا مش مشكلتي الدين أنا مش مشكلتي أنا مشكلتي عفوا عندي مشكلة مع مجموعة من الأفكار أو المبادئ اللي أنا ضدها زي العنصرية زي عدم المساواة زي غيره فأي حد هيتبنى الأفكار دي أو أي حد هيستغل الأفكار دي هو بالتالي أنا مختلف معه إنما ما بعدهوش أنا ليا وجهة نظر غير وبدافع عنها ومعتقد بها زي ما هو معتقد بفكرةٍ فبالتالي انا مش هسمح لحد يعني انا اتسجنت بسبب رايي ومعتقدي فلا يمكن هسمح لاي حد مهما كان رايه ومعتقده ان هو يتسجن او يتحبس بسببه لان ممكن في اللحظه اللي انت هتسمح بيها ان انت تعمل اللي مختلف معاك ما تريد هيجي الدور عليك في وقت من الاوقات وهنفضل في الدايره دي بلا نهايه فالدين من يعتقد بيه من ما يعتقدش مش قضيتي أنا قضيتي العنصرية قضيتي حول الإنسان قضيتي المساواة هي دي القضايا بتاعتي فكده أنا قضيتي أكبر من الدين ومش محتاج أصنع عداوة غبية في, في اتجاه أنا غني عنه أنا أقدر أنتقد الدين من تو زد في بساطة ما عنديش مشكلة ولكن هل مشكلتي الدين ولا الأخلاق؟ هو ده الفرق بالفعل، يعني المشكلة هي فما أشياء تصرفات سواء كانت صادرة من دين أو غير دين مثل العنصرية مثل عدم وجود الحرية خطتشت بعض حتى الأشخاص يعني, يعني ملحدين وتلقاهم يعني لا يملكون أبسط مبادئ الإنسانية يعني أهم شيء هي الإنسانية أنا مسلم إنساني يحترمني يحترم نقدي يحترم وجهة نظري يهددنيش أو مسيحي أو غيره ما عندي معها حتى مشكلة لأن الأهم هي الأفكار الإنسانية هذاك علاش معناتها أنا شنو فهمت يعني أنا في الفيديوهات تاعك أنك عمرك متوجه للدين مباشرة يعني التهمة وإنما توجه بعض الأشياء اللي موجودة في الأديان التصرفات مثل كما قلت العنصرية ومنع الحريات وغيرها هذا ممتاز جدا المهم هنا نقول للمشاهدين يمكن باش نبداوا 10 دقائق أسئلة معناتها الأستاذ ألبر صابر، خليني نسألك سؤال آخر قبل معناتها يبدأوا هما الأسئلة نتاعهم، أه يتنجموا معناتها توجهوا الأسئلة نتاعكم أي حاجة تخص ألبير صابر، حبيت آه يعني نعرف آه يعني معناتها أنا كما قلت لك نتبع الفيديوهات نتاعك معناتها معناتها اللي تعملهم وكل شيء، هل ترى أن ال معنتها الفكر التنويري اللي قاعد يوقع على الانترنت وعلى اليوتيوب وغيره هل قاعد يقوم بخدمه للمجتمعات نتاعنا ام لا آه عندي تحفظ على كلمه تنويري لأن كل واحد بقى يقول فكره تنويري فكره تنويري وفكره تنويري لحد ما الكلمه فقدت معناها آه مش إيه، عارف هو سؤال صعب. معنى يعني. ما معنى تنميري بالنسبة ليك انت يعني؟ ااا ما اعرفش لو هتكلم عن تفكيري انا او انا ايه هدفي او بسمي اللي انا بعمله ايه هي محاولة للتحرش بعقول الناس وبعقلي انا ايضا هي جست محاولة للتغيير والتفكير ان انا بحاول اشوف الواقع اللي احنا فيه عامل ايه و و و ومعطياته ايه وازاي ممكن نغيره الوضع افضل مش اكتر في ناس بتحاول تعمل ده وشايفه ان هي اللي بتقدمه وبيعمل ده وفي ناس آه أنا شايف إن في ناس من اللي بتعمل فيديوهات وحاجات كده بتحقق ده وفي ناس لأ في ناس كتير بتقدم تقريبا نفس فكرها القديم ولكن بلوجو مختلف فقط يعني في الناس بدون ذكر أسماء لو قرنتها بينها وبين وجدي غنيم مثلا لو تسمع عن الشيخ وجدي غنيم هما الاتنين واحد بس الفرق إن ده اسمه مسلم وده اسمه ملحد إنما الاتنين نفس الشتايم نفس العنصرية نفس ال... نفس الطريقة السيئة في الكلام، نفس التحريض فالموضوع مش ان يعني انت اسمك تنويري أو مسلم الموضوع في المحتوى اللي انت بتقدمه لان برضو كتير من المسلمين بيقولوا انهم دين الحق وإن هم أفضل شيء ولكن ده مش مظبوط فليس كل تنويري هو بالفعل تنويري بالفعل متفق معك هذه مسألة نأخذ أول سؤال السؤال الأول يقول كيف يفسر الأستاذ أربر صابر فكرة الربوبية وكيف يفسر لنا أسرار الكون والفيزياء والرياضيات وخاصة للوعي؟ يعني سؤال جداً كبير الربوبية بصراحة أنا ما بفهمهاش أوي لأن كتير من نقاشاتي مع الأصدقاء الربوبيين ما, ما بوصلش معهم لفكرة أقدر أتناقش فيها أنا واحد من الناس بعتقد بأزلية الكون نفس فكر الفلاسفة اليونان الطبيعيين قديما وحتى علميا المادة لا تفنى ولا تستحدث من عدم فبالنسبة لي شايف ان فكرة أزلية الكون وفكرة ان ان الكون ملهوش بداية مطلقة فبالتالي فكرة إله أو ما أو بداية ليس لها بداية أو مسبب ليس له سبب والحاجات دي دي دي نوع من السفسطة ف. لو قلنا حتى ان يكون في طاقه ما بتصيره طب هل الطاقه دي عاقله ام غير عاقله لو طاقه عاقله يبقى ده اله شخصي نفس اله الاديان فموضوعه منتهي لو طاقه اي نوع من انواع الطاقه فكده انت برضو بتقول ان ان الكون وأزلي او الكون ملهوش مصير ف تعتبرها رب بقى تسميها اله سميها زي ما تسميها بس ده اله غير الاله بتاع الدين اللي الاديان قالت بي او فكره المسبب الاول وال... واللي بالنسبه لي هي نوع من السفسطه وليست فلسفه او منطق <وأه> وما هو تفسيرك للوعي؟ ماذا تقصد يعني ايه؟ الوعي يعني بالنسبه لي كان الوعي الانساني نسميه وعي، هل تعتبره وهم ام حقيقه؟ وهم ام حقيقه؟ امم آه... معرفش نسميه ايه بس هو انا آه مخ الانسان جزء كبير منه آه كل كل ما انا هوضح دلوقتي مخ الانسان فيه جزء كبير هو غير واعي او مش غير واعي احنا لا ندرك عنه شيء وفي جزء صغير اللي هو المكان بتاع التقاء الحواس بتاعتنا السمع البصر الاحساس والحاجات دي كلها الجزء بتاع تلقي الحاجات دي كلها هو الوعي يعني احساسك بالبرد الصوت اللي انت بتسمعه الحاجات دي كلها مكان التقائها في المخ معن كده والمخ اثناء ما هو بيستقبل الاشارات دي وبيحللها هو ده الوعي. اوكي اكرم كزامي سالك قال هل هناك امل انها مصر تنتقل نحو العلمانيه والحريه في السنوات القادمه يعني العشر سنوات القادمه؟ التغير هو هو السمة السائدة في الكون اللي احنا فيه وهو الشيء اللي ما فيش منه مفر ما فيش حاجة ما بتتغيرش فطبيعي إن التغير قادم لا محال والتغير شيء حتمي ولكن شكل التغير والنتائج أولا التغير بيحتاج وقت بيحتاج مجهود ثانيا ممكن ينحرف في المسار بتاعه فالتغير هيحصل هيحصل ولكن هياخد وقت قد ايه وهيحصل هتكون نتايجه ايه وهيبقى في اي اتجاه بالظبط ده هيتوقف على اللي احنا بنعمله وانا شايف ان حاليا في وجود الانترنت والمدونات ويوتيوب والحاجات دي كلها شايف ان مستوى التغيير ومستوى الوعي بيزيد بشك بشكل اسرع بكتير واكبر بكتير وخصوصا من بعد الثورات اللي بتحصل في المنطقة وغيره ف. أعتقد أن الشعوب دي لسه هيبقى فيه نتائج كتير على الحاجات اللي حصلت دي وتغير في وعي الشعوب دي بدرجة كبيرة فالتغير قادم لا محال ولكن هيتوقف على اللي احنا بنعمله وتفاعلنا مع الأحداث والمعطيات دي ايه في أي اتجاه عشان القادم ده يبقى في اتجاه التغير اللي احنا عايزينه ومتوقف على أن ممكن التغيير ينحرف ويبقى تغيير الأسوأ. آه سؤال آخر هل هل هل ترى أن هناك إرادة سياسية يعني من طرف السلطة آه سواء المصرية أو إرادة سؤال معطى في نفس المجال أو إرادة دولية آه صادقة لكي آه تتطور مصر وتتجه نحو العلمانية أم إن آه التغيير سوف يقع من الشعب؟ بقوة الشعب بعد لا يوعى الشعب يعني ليس هناك إرادة لا غربية لا السلطة اللي موجودة في مصر أنت تعرف لو كانت هناك إرادة بالفعل أوروبية يمكن تغيير الوضع في مصر بسهولة ولو كانت هناك إرادة سياسية من يمسكون الحكم في مصر يتغير الوضع ولكن هل يرى الأستاذ عبد صابر أن ليس هناك إرادة سياسية وأن التغيير يجب أن يكون من الشعب المفروض من الاثنين بس أعتقد أفضل طريقه للتغيير التغيير اللي من الشعب ومن القادة لأن التغيير اللي من الشعب ومن القاعده هو هو أقوى تأثير أقوى أنواع التغيير انما لو التغيير جه من فوق مش هيبقي تغيير حقيقي يعني في فرق لو بصينا علي تاريخ حقوق الانسان ازاي نشأ في في الماجنا كارتا في بريطانيا في فرنسا ميثاق الحقوق الفرنسي وكذلك الامريكي وشفنا نشأ ازاي فده اللي يفهمنا ازاي بقى في حقوق انسان النهارده دي كانت صورات وحاجات طالعه من الشعب ضد الاقطاع وضد الممالك وضد الحكومات ال او ضد الحكم المستبد اللي كان بيبقى موجود فأعتقد هو ده سبب إن أوروبا النهارده ومجتمعات كتير اتغيرت وبقت في اتجاه آخر تاني خالص غير غير الوضع اللي كانت فيه، إنما التغيير لو جه من فوق أنا ما- ما أنا مع رأي الفيلسوف والكاتب الإنجليزي بيرتمان راسل إن التغيير من فوق ده ده مش مظبوط وده مش مش مش تغيير حقيقي، لأن لو بصينا خدنا مثال من الأمثلة مثلا تركيا وأتاتورك هو فرض إن العلمانيه على الناس بالقوه وفي النهايه بعد ما انتهى حكمه وبعد ما ما مات الناس ابتدت ترتد تاني يعني اللي هو فرض بالقوه انما لو الناس مقتنعه بالكلام ده مش هتقدر تفرض عليهم بالقوه فكره تاني فالحل ان انت تغير الناس مش تفرض عليهم قوانين لو فرضت قانون مثلا يعني يحميني انا كملحد في مصر والناس ما عندهاش الثقافه دي ولا الوعي ده ولا غيرت لهم الثقافه دي والوعي ده كل الناس هتقتلني والقانون مش هيحمي حقي فانت لازم تغير الناس ان انت تفرض على الناس بالقوه مش مش هتقدر ادينا بنحاول نمنع الناس من السرق أو من جرائم كتير بالقوه وما قدرناش فالحل ان احنا نغير في الفكر والثقافه بتاعت الناس بدل ما نفرض عليهم قوانين هم هينفذوها جاست فقط بالخوف بالبطش بيهم ولكن هم مش مقتنعين بيها ولو طلوا في اي لحظه هيعملوا عكسها زي الاخلاق اخلاق الرياء بتاعت الدين يعني انت ما بتعملش الحاجه بس عشان خايف ربنا يدخلك النار انما انت لو عليك في لحظه من لو تقدر هتعملها بدون تفكير فبالتالي فكره ان انت تفرض الحاجات دي بالقوه لا انا شايف ان هي بتدي نتائج عكسيه. اوكي، هناك سؤال موجه لك يقول هل يؤمن الاستاذ البير صابر بعوالم اخرى؟ يعني يمكن ان يكون هناك موجودات اخرى خارج الارض يعني عندهم الوعي او عندهم الفكر. الكلام ده بناء على النظريات العلميه وعلى العلم وعلى الرياضيات هو ممكن انما معلش في فرق بس انا صاحب السؤال تقصد انهي مالتي فيرس ولا بارل فيرس بتقصد اكوان متعدده ام اكوان متوازيه يعني اي مفهوم فيهم بالضبط لان في اكثر من مفهوم لتعدد الاكوان في الاكوان المتوازيه اللي هو كون تاني ممكن يبقى فيه البير بس حاجه تاني ودي الاكوان المتوازيه ان هو في عدد لا نهائي من الاكوان المتوازيه وفي المالتي فيرس ان في زي الكون بتاعنا ده اكوان تانيه في اماكن تانيه قد تختلف فيها الاشكال والدنيا. فالبارل فيرس الاكوان المتوازيه انا لا اعتقد بيها أو شايفها إن هي بالنسبة لتفكيري وبحثي وتأملي فيها مش مش مفهمتهاش ما فهمتهاش وما ما شفتهاش نوع من المنطق ده كده إحنا كأننا في كمبيوتر أو حاجة من, من هذا القبيل أو نوع من أنواع السيميوليوشن إنما المالتيفيرس اه ده أساسي لأن بما إن الكون مش ابتدى بالبيج بانج ولا هو يكون هو الجزء المرئي اللي إحنا شايفينه بس فإذا ده لا يستبعد ان اللي احنا لسه ما شفناهوش البعد التلاتاشر وسبعة من 10 مليار سنة ضوئية ده ان فيه حاجات تانية واحنا مش جاست الكون الوحيد او احنا مش مركز كل حاجة او مش الكون هو كل حاجة احنا شفناها ووصلنا لها بس فالمالتي المالتي آه انا اعتقد بيها بشكل او باخر اوكي هنا نعيمة سالك سؤال شخصي هل هناك بقايا مسيحية تلاحظها احيان بصرفاتك خارج عن ارادتك وهل انت غاضب بسبب الفكر الديني والتصرفات المنافيه للانسانيه فقط لانك خرجت من الدين شكرا في بقايا من المسيحيه ما انا ما أنا قلت لك انا اسرتي كانت علمانيه وانا ما كنتش مسيحي بدايه قراءتي ومعرفتي بالمسيحيه في ثانيه ثانوي وفي اولى كليه ابتديت افكر يعني ايه مسيحي وابتديت ابحث في الاديان ف ممكن ما اسمهاش الخلفيه الدينيه وممكن نقول التربيه والاسره والبيت ساعدت في ان انا ابقى في الاتجاه ده وبالشكل ده لان دين ما كانش عامل من العوامل الموجوده في حياتي ولا في الاسره ولا بشكل شخصي. ااا <تصفيق> وبقيت سؤال هل أنت غاضب بسبب الفكر الديني والتصرفات المنافية للإنسانية فقط لأنك خرجت من الدين يعني هل عندما كنت داخل الدين كنت غاضب من هذه التصرفات أم لا؟ آه بالطبع في حاجات في الدين أنا كنت لما كنت بعتبر نفسي مسيحي أو لو قلنا أن أنا في الوقت ده كنت مسيحي بالوراثة أو بالإسم أو أيا كان الشكل بالطبع كان في حاجات انا بختلف معاها في ال... في الكتاب اللي موجود زي فكره ان الاله ما كانش هيدخل حد غير المسيحيين فقط او اللي حل عليهم الروح القدس فقط يعني في ايه في الانجيل بتقول من لم يولد من الماء والروح لن يعين ملكوت السماوات يعني اللي ما حلش عليه الروح القدس واللي مش هيتعمد زي ما المسيح غطس في الماء وتم معموديته فده ملهوش جنه فكلام كلام زي كده اساسي كان الواحد بيختلف معاه وبيقول لا ربما ليه تفسير ثاني او انا مش فاهم فبتروح لرجل دين فما بيدكش الرد المظبوط فاللهو هو خلاص بتركنها على جنب ومش في دماغك انت مش الدين مش مش واخده على قلبك أو انت شخص علماني انت بس قريت في الدين عشان تفهم القصص اللي كانت بتتقال قدامك دي مين قبل مين ومين مين عمل ايه وتفهم الحكايه اللي بيتكلموا فيها إنما هذا لي خلفية عندي لو أنا الدين فعلاً أنا من خلفية دينية فعلاً وأنا كنت متدين قبل ما أبقى ملحد أعتقد كنت أبقى شخص عنصري كتير وشخص شيئاً أه وإن كنت ممكن كنت بشكل قليل كده ولكن الآيات والأفكار دي أنا ما ما كنتش معاها ولا كنت معتقد بها زي أغلب المسلمين العاديين اللي هم ولا هم مسلمين ملتزمين ولا هم بعاد عن الدين. اوكي، ناخذ سؤال اخير خاطر اكثر من ساعة الآن يعني معناتها باش الحلقة. سؤال أخير من بريتش تي بي، ما رأي الأخ الباسابر بالحادثة السادسة وما يسمى بالحدث التوقع أو التنبؤ بشيء ما؟ وهل له علاقة بعالم آخر غير مرئي؟ لا، أنا مش شايف إن هي حاسة سلسة ولا شيء أنت طالما عندك مخ وبيفكر فلو حسبت المعطيات بشكل كويس هتعرف النتائج أي أي حاجة في الكون هي زيها زي معادلة الرياضيات أو معادلة الفيزياء والكيمياء هي معادلة لو عرفت تحسب المعطيات بتاعتها صح هتطلع النتيجة يعني أنت لو لو زرعتها تحصد، هتحطه في الارض بذره وتهتمي بيها هتطلع ناتج. عفوا هو كان ايه السؤال انا انا توفت. نعم؟ السؤال مره اخرى انا اتلخبطت. أه هل أه ما راي الاخ البير صابر بالحاسه أه السبعه او السادسه السادسه عفوا. لأ طالما إنت بتفكر ومخك بيحلل الأمور بشكل جيد هتقدر تتنبأ بالحاجات اللي هتحصل فهي ولا حاسة سبعة ولا ولا شيء ميتافيزيقا ولا هي حاسة سبعة ولا شيء إنت كائن عاقل والتفكير عندك بيحتل مكانة كبيرة ومخك تطور بشكل كبير وحجمه أكبر وكذا فإنت تقدر تفكر وتقدر تبدع وتقدر تكتشف أسرار الكون إنما هي مش حاسة سادسة ولا غمضة أو شيء. ولا 10 شكرا. شكرا شكرا الأستاذ عبد الصابر بقبولك الدعوه وغير حبيت معناتها نعرف شنو النصيحه نتاعك الاخيره للشعوب نتاعنا في شمال افريقيا والشرق الاوسط يعني شنو الرساله اللي توجهها لهم قبل ما نختموا هذه الحلقه أه ما عنديش رساله بمعنى رساله او او او مش مصلح اجتماعي ولكن كل اقدر اقوله كل واحد يبتدي يراجع نفسه ويشوف هو بيفكر ازاي وعلى اي اساس يحاول يفكر بشكل مجرد شويه ومع نفسه جاست يحاسب نفسه ويبتدي يشوف الافكار اللي بيفكرها بيفكر فيها التصرفات اللي بيعملها بيعملها ليه هل ده كان يجب ولا لا هل هو عنده حاجات بيتهرب منها هل هو عنده مشاكل ولا لا وازاي يقدر يعالجها وازاي يطور يقدر يطور نفسه ومن افكاره ومن من قيمه بشكل دائم بس شكرا استاذ عبد الصابر على هذا اللقاء الشيق واشكرك شكرا جزيلا على كل الاجابات واشكر الحضور اللي حضروا معناتها هذا اللقاء ونقول لكم مع السلامه مع فيديو قادم بسلامه بسلامه مع السلامه مع السلامه استاذ مع السلامه سلام.